18 грудня буде звітний Конгрес Федерації футболу України. От мені просто було цікаво, що вони будуть звітувати. От що вони будуть звітувати? Що вони зробили? Програма Кунькова, коли він йшов на президентство, що розвиток дитячого нацького футболу. На чому він полягає? Ну тому, що купили 20 тисяч м'ячів сувенірних для дитячого футболу. Ну, це ж смішно. Справа навіть не стільки в тому, щоб там замінити чи не замінити там, керівників Федерації футболу. Треба в, голов в головах зараз зрозуміти, що. У нас роздуті штати, нам, можливо, не потрібно стільки людей, нам, можливо, не треба кілька організацій, треба берегти гроші. Тому що в нас, там, знаєш, на отримання прем'єр-ліги йде серйозна, серйозна, серйозні витрати клубів. Це все лягає на плечі клубів, у яких немає просто коштів. У нас колись жоден клуб вищої ліги не їздив автобусом. Зараз багато хто їздить автобусом. Повернулися часи, ми повертаємося трохи назад. Я прогнозую, що в нас, в принципі, через 5-6 років буде чемпіонат Чехії, такий чемпіонат Чехії, такий чемпіонат Польщі. Він буде без Безперечно, що він буде таким, знаєш, якби за, як... за якістю футболу, можливо, не таким, як... які були до цього. Але це буде конкурентно знатний футбол емоціями, з боротьбою з прозорими правилами, де не буде так багато грошей, на яких можна буде нажити. Для олігархів так само будуть проблеми. Розумієш? Вони теж зараз буде зараз рахувати можливості, гроші. Розумієш? І вони перестануть мірятися своїми статками, тому що ну, все одно треба буде дійти до того, що ну, треба витрачати стільки, скільки витрачати. Вітіскоп спортивне відео.